حملت يحيى عمر حملت وصرت تعبان من شاني، حملت يحيى عمر حملت وصرت تعبان من شاني، لا بتحبه ولا تنتين من حب خوخك ورماني، لا بتحبه ولا تنتين من حب خوخك ورماني اللي شهر